Tässä esityksessä tarkastelen oppimisen arvioinnin tulkintaa ja siitä viestimistä. Olen Päivi Atjonen, Itä-Suomen yliopiston kasvatustieteen professori ja pitkäaikainen arvioinnin tutkija. Olen tehnyt kaksiosaisen taltioinnin myös arvioinnin eettisistä periaatteista. Se täydentää hyvin tässä esittämääni tulkinnan ja viestinnän asiaa. Opettajien on siis tunnettava tapoja, joilla arvioinnilla koottu oppilaiden oppimista ja osaamista kuvava näyttö tulkitaan, jotta heidän tulkintansa ovat riittävän vakuuttavia. Opettajien pitää tietää, miten arviointituloksista myös viestitään oppilaille ja sidosryhmille, erityisesti tietenkin huoltajille, mutta toisenaan myös opetushallinnon edustajille. Ja kenties voi tulla tilaisuuksia, joissa opettajan on hyvä myös niin sanotulle suurelle yleisölle auttaa ymmärtämään, mitä tämän päivän arviointi oikeastaan on ja mitä oppimisen ja osaamisen arvioinnista voidaan sitten päätellä. Aluksi on tarpeen muistuttaa muutamasta aivan keskeisestä arviointiprosessin perusasiasta. Mitä, miten ja missä vaiheessa mikin toiminta on arviointia tai muuttuu arvioinniksi sanan varsinaisessa merkityksessä. Ensinnäkin on tärkeää muistaa, että tiedon kerääminen ja arviointi eivät ole synonyymejä. Esimerkiksi kun opettajaa pisteyttää koetehtäviä tai portfolion osia, niin silloin ollaan vasta pelkän dataan keruun vaiheessa. Tietenkin tämä hyvin dokumentoitu data eli näyttö, mitä oppilas on tehnyt tai jättänyt tekemättä, on tulkintojen vankin perusta, mutta pelkkä tiedonkeruu ja arviointi eivät siis ole sama asia. Toiseksi haluan muistuttaa, että arviointi on arvon antamista, arvottamista. Ja tässä arvolla ei todellakaan tarkoiteta numeroarvoa tai esimerkiksi numeerista arvosanaa, vaan filosofisessa merkityksessä arvottamista. Eli siitä kerätystä, datasta, näytöstä päätellään, mitä ja miten hyvin oppilas osaa. Arvo on tietenkin suhdekäsite, jonka tarkoituksena on määritellä järjestysasioille se harvemmin ihmisen oppimisesta puhuttaessa jotenkin absoluuttinen totuus. Tämän tason selvittäminen, miten hyvin oppilas osaa, niin se vaatii sitä tulkintaa. Mutta ilman arvottamista oppilaan tekemiselle arvon antamista, emme voi vielä puhua arvioinnista. Kolmas perusasia on se, että tämä arvon antaminen perustuu tavoitteisiin ja arviointikriteereihin. Tällä tavalla ollaan käsitteen kanssa tekemisissä, jossa asioita pannaan järjestykseen. Tämä arvon antamisen tavoite- ja arviointikriteeriperustaisuus Kateet tietenkin sekä summatiiviseen että formatiiviseen arviointiin. Tämä vaihe on tietyllä tavalla sitä tulkinnan aivan kovinta ydintä, millaisin päättelysäännöin arvo johdetaan ja ilmaistaan se sitten oppilaalle esimerkiksi arvosanaasteikolla tai kerrotaan palaute sanallisessa muodossa. Ja vielä neljäs perusasia tähän tulkintaan jota opettaja oppilaan suoriutumisesta tekee, on se, että ensin pitää tehdä arviointi, eli tämä arvon antaminen, ja vasta sitten voi antaa palautetta esimerkiksi sanallisesti. Palautehan voi olla teknisesti hyvin monenlaista. Sen pitää kohdentua ja ajoittua oikein, eikä se saa olla satunnaista. Vain tällainen arviointi voi olla aidosti vaikuttavaa ja edistää oppilaan oppimista. Tästä voisi sanoa tästä palautteen antamisesta, että on kysymys toisen vaiheen tulkinnasta. Miten sanoitan oppimisprosessien näytön tulkinnan tavoitteista ja kriteereitä hyödyntäen etenkin sille oppilaalle? Teenkö sen esimerkiksi toteavasti vai kehittävästi? Tässä olemme siis. Arviointitulkintojen peruskysymyksen äärellä, kun mietimme, että arviointi on arvon antamista, se perustuu tavoitteisiin ja kriteereihin. Pelkkä tiedon kerääminen oppilaasta ei ole vielä arviointia. Kun arvottaminen on tehty, sitten voidaan sanoittaa se oppilaalle eli antaa palautetta. Käyn tätä peruskuviota nyt pohtimaan tässä hieman enemmän. Arviointi on siis loogisesti ajatellen rationaalista ajattelua. Olen tehnyt tähän kuvaan, joka havainnollistaa tätä ajatteluprosessia eli arvioinnin vaatimaa tulkintaa. Keskiössä tuossa kuvassa on oppilas, jonka oppimisesta ja työskentelytaidoista oppiaineittain opettajan pitää valmistautua päättelemään ja lausumaan jotakin, antamaan esimerkiksi arvosana-asteikolla nelosesta kymppiin tai sanomaan suullisesti oppimisen laadusta jotain. Opetussuunnitelman mukaan siis ei tarkastella oppiaineksen hallintaa, vaan oppimista eli tavoitteiden saavuttamista. Ja sen osana, kuten opetussuunnitelman perusteissa neuvotaan, huomioidaan työskentelytaidot. Tässä työssä opettaja käyttää hyväksi tietysti opetussuunnitelman perusteita ja siinä sanottuja tavoitteita sekä tavoitteisiin liittyviä sisältöalueita. Tulkinnassa talvitaan myös paikallinen opetussuunnitelma, jossa tavoitteet on vuosiluokkaistettu. Jotta oppilaan oppimisen ja työskentelytaitojen tasoa tai laatua, onko se laatu hyvä vai huono, päästään määrittelemään, tarvitaan välttämättä arviointikriteerit pääteltäessä, että miten hyvää osaaminen on. Yhdeksännen luokan päättöarviointiin arviointikriteereitä on nyt aika paljon, ja syksyllä 2023 ovat tulossa käyttäen otettaviksi myös kuudennen vuosiluokan kriteerit lukuvuosiarviointia varten. Nämä viimeksi mainitut eivät siis ole alakoulun päättöarvioinnin kriteerejä, vaan lukuvuosiarviointia varten laadittuja kriteereitä. Kun opettaja on tämän miettimis- ja päättelytyön oppilaastaan tehnyt, hänen pitää tietenkin viestiä siitä, Tätä päätöksentekoa ja viestimistä tapahtuu periaatteessa varsin paljon. Oppimisprosessien aikaisessa havainnoinnissa, kokeiden, portfolioiden tai esitelmiä arvioinnin yhteydessä, lukuvuosiarvioinnissa, josta erityisenä tietysti tämä yhdeksäsluokkalaisten päättöarviointi, jolloin sitä tulkittavaa ja viestittävää on varsin paljon. Ja sitten se pitää vielä aika monessa tapauksessa pystyä muodostamaan yhdeksi numeriseksi arvosanaksi. Tämä nyt ei ole mitään rakettitiedettä, mutta ei toisaalta mikään suoraviivainen automaatinomainen ratkaisu. Se vaatii aina opettajalta itse asiassa aika paljon henkistä pohdintaa. Tässä esityksessäni on läsnä vahvasti myös ajatus oppilaan aktiivisesta osallistamisesta, että hän ei ole vain passiivinen vastaanottaja tässä tulkinnan ja viestinnän prosessissa, jos halutaan, että arviointi on vaikuttavaa. Esityksessäni on kaksi näkökulmaa. Ensin tämä oppilas arviointitiedon saajana ja sitten muut arvioinnista kiinnostuneet, kuten etenkin huoltajat. Keskityn tässä erityisesti oppilaan oppimiseen ja sitten loppupuolella hieman vähemmän kerro myös näistä arvioinnin niin sanotuista muista yleisöistä. Mutta kysymys, mitä ja miten voin viestiä ennen ja jälkeen arvioinnin oppilaalle? Tässä on muutamia ehdotuksia siitä, että mitä olisi tärkeää ennen arviointia oppilaille saattaa tiedoksi, eli ilmaista lyhyesti sanottuna arviointiin kohdistuvia odotuksia. On tärkeää käydä läpi oppimisen tavoitteita ja niihin liittyviä sisältöalueita. Tämä laajuus voi vaihdella niin, että joskus ennakoidaan yhtä oppituntia, joskus kokonaista viikkoa, ehkä joskus useamman viikon aikaista projektityöskentelyä. Oppilaille on tärkeää kertoa etukäteen, minkä tyyppinen arviointi on tulossa. Onko koe vai suullinen esitysportfolio Ja miten tämmöiseen arviointiin voi valmistautua? Meistä aikuisistakin on esimerkiksi työpaikalla paljon reilumpaa, jos arviointi ei tule yllätyksenä. Yllättäminen ei juuri kasvavien lasten ja nuorten oppimista arvioinnissakaan palvele. Oppilaiden on tärkeää antaa harjoitella arvioinnin vaatimia näyttötapoja, esimerkiksi jos on summatiivinen koe, miten vastaa lyhyen kysymykseen, millaisia monivalintatehtävät ovat, millainen on hyvä posteri tai suullinen esitys. Tai jos on formatiivisesta arvioinnista kysymys, niin miten käytän peukkuäänestystä tai liikennevalomenetelmää? Miten sanoitetaan kaveria auttava vertaispalaute? Miten opin kysymään apua ajoissa? Mitä tarkoittaa rehellinen itsearviointi? On tärkeää vähintäänkin informoida oppilaita arviointikriteereistä, millaisella ikään kuin mittatikulla heidän tuotoksiaan tarkastellaan ja jos oppilaan ikätaso suinkin sen mahdollistaa on hyvä keskustella oppilaiden kanssa näistä arviointikriteereistä eikä vain ilmoittaa ne autoritaarisesti ylhäältä päin. Kaikilla näillä toimilla on se vaikutus että oppilaatkin saavat näkymän mitä on tulossa ja he voivat sitten harkita miten he tämän tiedon ottavat itselleen opiksi. Samalla opettaja kirkastaa itselleen, miten arviointiprosessi tulee etenemään, minkälaisia seikkoja hän itsesä pitää vastuullisena aikuisena ottaa huomioon ja päätellä, ja sitten arvioinnin jälkeen valmistautua näistä päätelmistään kertomaan vähintäänkin oppilaille. Siis kysymys on oppilaan arviointiosaamisen kartuttamisesta. Koska vaikuttava arviointi edellyttää oppilaankin aktiivista toimijuutta, ei jättäytymistä vain passiiviseksi vastaanottajaksi. Tämä ei ole välttämättä ihan helppo tehtävä eikä nopeasti saavutettava, mutta harjoittelemalla oppilaat kyllä oppivat tällaisista asioista vähin erin ottamaan itsekin koppia. Kun arviointi on tehty, sen jälkeen on siis palautteen mahdollisuus. Ja, ja tästä palautteesta on tietysti hyvä muistaa, että se on sinällään hyvin tärkeä ja, ja sen pitää olla mieluisti harkittu, viestitty reaktio oppilaan ilmentämään oppimiseen ja osaamiseen eli hänen antamaansa näyttöön. Palautteen pitäisi olla myös eteenpäin katsovaa. Meille on tuttu tämä termi feedback, joka on itse asiassa taaksepäin katsomista, taaksepäin syöttämistä. Ja sitäkin tietysti oppimisessa tarvitaan pysästymistä sen ääreen, mitä on jo opittu. Mutta enenevästi pitäisi kyetä antamaan tätä edistettä, eli sellaista palautetta, joka tai kommentointia, joka suuntaa eteenpäin, suuntaa tulevia tehtäviä kohtia on sitä ajatellen hyödyllistä. Ja palaute edellyttää opettajalta oppilaan tekemän työn tulkitsemista hänelle, arviointikriteereitä ja tavoitteita hyväksi käyttäen. Ja siinä tietysti on arvokasta opettajan kehityspsykologinen ymmärrys siitä, millä tavalla minkä ikäiselle oppijoille näistä voidaan kertoa. Palaute vaatii opettajalta paitsi tietenkin riittävää sisältötietoa, niin myös taitoa joko kirjoittaa tai taitoa ilmaista suullisesti tätä palautetta. Opettajan tarkoitushan ei automaattisesti avaudu oppilaalle suullisista tai kirjallisista kommenteista, ja etenkin tuota edisteen sanoittamista kannattaa harjoitella. On tutkittu, että kuvaileva palaute on arvioivaa palautetta hyödyllisempää oppimisen jatkon kannalta, ja sekin on tutkittu, että oppilaat ovat aika tarkkoja huomaamaan, milloin kysymys on kuvailevasta, milloin arvioivasta palautteesta. Tässä yhteydessä on hyvä muistaa sekin tutkimusten esiin nostama asia, että hyvät oppilaat hyötyvät kaikenlaisesta palautteesta, mutta esimerkiksi oppimisvaikeuksi sille palaute ja sen edellyttämä toiminta, voivat jäädä hyvin mysteereiksi, eli se tulkinnan viestiminen lapselle kuten olisi tarkoitus, niin ei kuitenkaan onnistu. Tässä taulukossa on muutamia esimerkkejä siitä, minkälaisiin seikkoihin arvioinnin jälkeen voidaan myös yhdessä oppilaiden kanssa perehtyä ja millaisia kysymyksiä kannattaa esittää. Esimerkit koskevat tässä nyt portfoliota arviointikeskustelua ja näyttelyn tekemistä sellaisessa tapauksissa, kun ei anneta arvosanaa. Nämä ovat siis esimerkkejä, miten tuotettua näyttöä tulkitaan, mihin siinä voisi kiinnittää huomiota, kun vaikkapa portfolion laatua aletaan tarkastella tavoitteiden ja arviointikriteerien avulla. Tässä on portfolioa koskevia ehdotuksia, mihin voi kiinnittää huomiota. Toki tavoitteisiin oppilaan töistä pitää mielellään keskustella heidän kanssaan. On erittäin tärkeää kuunnella oppilaita, jotka puhuvat omista tuotoksistaan. Ja on tärkeää oppilaiden neuvominen siitä, miten omaan työn laatua voisi parantaa. No entäpä sitten, jos on kysymys arviointikeskustelusta, esimerkiksi siitä kolmikantaisesta keskustelusta, jossa on opettaja, oppilas ja huoltaja läsnä. Tässä ehdotuksia siitä, mihin tällaisessa tilanteessa on hyvä kiinnittää huomiota. Ja esimerkiksi on hyvin merkityksellistä, että kuunnellaan huoltajaa ja kuunnellaan oppilasta. Hieman sen tapaisia tutkimustuloksia näyttää olevan, että aikuiset puhuvat helposti oppilaan pään yli, ja silloin tuosta kolmikantakeskustelusta ei aitoa vuorovaikutusta synny. Ja sitten jos esitystapana on näyttely, niin voisi kiinnittää tästä tulkinnassa huomiota esimerkiksi tämän tyyppisiin asioihin, että millainen on hyvä työ, mitä piirteitä sillä on, miten oppilaita autetaan tunnistamaan niitä omasta työstään, koska osa oppilaista ei oikein näe omassa työssään mitään hyvää, vaikka sellaista varmasti jokaisesta löytyy. Ja että voiko esimerkiksi poimia jotakin hyviä esimerkkejä tämmöisestä näyttelystä ja, ja sillä tavalla ä, auki lausua sitä, että mihin opettajakin sitten siinä arvioinnissa huomionsa kiinnittää oppilaan suorituksissa. Tätä taulukkoa voit tarkastella ehkä vähän enemmän ajatuksen kanssa kuin mitä minä tässä nyt olen poiminut, eli pysäyttää tämän videon tälle kohdalle hetkeksi. Mutta minä jatkan omaa puheenvuoroani nyt tässä. Opettajien on siis autettava oppilaita käyttämään arviointitietoa hyvien oppimista ja osaamista koskevien päätöksien tekemiseen. Pitää siis haastaa ja auttaa oppilaita esimerkiksi analysoimaan omia arviointituotoksiaan, jäljittämään mielekkäästi omaa oppimistaan, sanoittamaan omaa oppimistaan ja suunnittelemaan seuraavia oppimisen askeleita. Näitähän ei opita parissa tunnissa vaan vaativat pidempiaikaista treenausta ja opettajan ohjausta, mutta oppilaat ovat oppivaisia tässäkin suhteessa, että he kääntävät enenevästi katsetta siihen omaan tapaansa tehdä erilaisia töitä ja suorituksia. Edellä sanottu, eli, että opettaja auttaa oppilasta arviointitiedon käyttämiseen, on siis oppilaan arviointiosaamisen kehittämistä, oppilaan houkuttelemista kysymyön itseltään esimerkiksi, että mitä osaan, mikä merkitys on omalla ponnisteluna siinä osaamisessa tai oppimistuloksessa, mitä voin tekemisistäni päätellä, miksi kannattaa välttää vain sen valmiin toimintaohjeen odottamista opettajalta tai miten nykyinen tekemisen ja tulevaisuuden tulos itse asiassa liittyvät toisiinsa. Kaikki tämä on sellaista yhteistä ääneen puhumista, joka auttaa opettajaakin näkemään, miten hän sitä tulkintaa oppilaiden suoriutumisesta tekee. Ja samalla myös oppilaat näkevät ja kuulevat, missä opettajan ajatukset liikkuvat. Silloin löytyy ne yhteiset kohdat, joihin kannattaa kiinnittää huomiota Ja voidaan havahtua, että se mitä oppilas luuli, että opettaja katsoo, niin itse asiassa... On jotain sellaista, johon opettaja ei niin paljon kiinnitäkään huomiota, vaan että opettajan huomio on toisenlaisissa kohdissa, joihin oppilaskin oppii kiinnittämään huomiota ja sitten käyttämään sitä tietoa hyväksi jo siinä vaiheessa, kun hän opiskelee niitä asioita. Arviointia vaikeuttavia tekijöitä on tutkittu. Esimerkiksi tässä on sellainen suomalainen aineisto, jossa on on käyty läpi opettajien kommentteja siitä, että mitkä asiat tuntuvat vaikeuttavan tätä tulkintaprosessia, josta edellä nyt olen puhunut myöskin siirtäen vastuuta oppilaille. Tässä on miten vajaat 200 vaikeuttavaa tekijää koskevaa kommenttia tässä aineistossa, jossa oli noin 100 opettajaa jakautui. Ja kiinnitän nyt huomiota tässä vain tuohon, tuohon yhteen kohtaan, Arviointitiedon koonnin ja tulkinnan vaikeus, joka oli 14 prosenttia kaikista vaikeuttavia tekijöitä koskevista lausumista. Olen tähän vierelle avannut opettajien omasanaisia kuvauksia siitä, mistä ne vaikeuttavat tekijät nousevat. Ja kun tuota luetteloa katsoo, niin oikeastaan joutuu toteamaan, että ne ovat itse asiassa aika tavanomaisia arviointityöhön liittyviä tulkintakysymyksiä ja sitä, miten niistä myös eteenpäin viestisi. tuomoisia pohdintoja ei oikeastaan mitenkään voi sivuuttaa tai ohittaa tai antaa millekään digitaaliselle arviointivälineelle tai applikaatiolle tehtäväksi. Se on sitä inhimillistä opettajan osaamista ja ammattitaitoa koskevaa pohdintaa, jota hän tavoitteiden ja kriteerien avulla jokaisesta oppilastaan joutuu tekemään tai voisinko sanoa myös niin päin, että saa tehdä ymmärtääkseen, mitä oppilas itse asiassa on oppinut. Palaan tähän samaan kuvioon, josta aloitin ja muistutan siitä, että, että arvioinnin edellyttämä tulkinta ei ole eikä se saakkaan olla mekaaninen tai suoraviivainen prosessi, joka tulisi suorittaa jotenkin joutuisasti. Väliin näkee ehkä positiivisesti ajatella opettajan työtaakkaa helpottamaan pyrkiviä ajatuksia, että esimerkiksi arviointikriteereitä pitäisi tuottaa niin runsaasti, että arvioinnista tulisi mahdollisimman suoraviivaista. Tarpeettoman monimutkaista ei arvioinnin tekemisestä ja ohjaistamisesta tietenkään pidäkään tehdä, mutta toisaalta ei ole mahdollista luvata, että arviointi olisi vaivatonta. Yksilöllisten oppilaiden oppimisen ja osaamisen tulkinta vaatii aina omaan pysähtymisensä. Ei sitä voi tehdä kopipastaamalla toisten oppilaiden tekemisiä tai oppilaiden toisiinsa vertailemisella. Opettajan pedagoginen asiantuntemus ja eettinen harkinta ovat viimekätiisiä takeita osuvalle päättelylle, jossa tietenkin jokainen voi myös kehittyä työuran aikana. Oikeastaan muuta poppasta tai vippaskonstia ei ole kuin opettajan arviointiosaaminen. Luen tähän pedagogiseen asiantuntemukseen sekä oppiaineen sisällöllisen hallinnan että sen hallinnan, miten opettaja palastelee ja tarjoilee tavoitteisiin liitettyjä sisältöalueita oppilaille, joiden ikätasoisen omaksumiskyvyn hän tietää. Vähäinen siis ei ole se ajatus, että opettaja voi kehittää arviointiosaamistaan, oppia siinäkin esimerkiksi täydennyskoulutuksen ja arviointia koskevien ohjeiden lukemisen ansiosta. Erehtymisetkin voivat opettaa, oppilaiden ja huoltajien palaute voi opettaa, itsereflektio voi opettaa, mutta olisikohan niin kuin tätä kuvaa piirtäessäni olen ajatellut kertoa, että, että nuo puhekuplat osoittavat opettajien keskinäistä viestintää ja yhteistä kyselemistä. Et viittisi jeesata, tai oletko sinä tehnyt koskaan arvioinnissa näin, tai eikä tässä ole mitään järkeä yksinään tätä yrittää ratkaista, arvioitaisiko me ne kaikki oppilaat yhdessä? Eli onko oikeastaan muuta mahdollisuutta hioaa arviointilinjaansa mahdollisimman oikeaksi kuin keskustelemalla toisten opettajien kanssa, hakemalla tukea vertaisilta, paneutumalla yhdessä kriteerien tulkintaan, tai raja- ja tyyppitapauksien tunnistamiseen. Ymmärrän sen, ettei kaikilla aineenopettajilla esimerkiksi ole juuri omassa työyhteisössä samaan oppiaineen kollegaa, jonka kanssa linjausta voi ehkä parhaimmassa keskinäisessä ymmärryksessä työstää, mutta aika monella on samassa kunnassa tai naapurikunnassa saman opettaja. Eri kielten opettajat voivat löytää hyvää yhteistä keskusteltavaa, Kenties taito- ja taideaineilla on yhteistä, kenties reaaliaineillakin. Esimerkiksi päättöarvioinnin arviointikriteereissä on oppiaineiden kesken ilmaisullista ja rakenteellista yhtäläisyyttä, joista keskusteleminen ilman muuta opettajia hyödyttää, vaikka toinen opettaisi historiaa ja toinen uskontooppia tai, tai kolmas ympäristöoppia. Ja alakoulun opettajalta varmasti löytyy keskustelukumppaneita sieltä samalta luokkaasteelta tai ainakin aivan läheiseltä luokkaasteelta. asteelta Siispä. Tulkintakipuilujen ratkaisuna on käsittääkseni paitsi opettajan oma huolellinen pohdinta, saatu arviointikoulutus ja arviointityökokemus, niin myös yhteistyö ja konkreettisiin tapauksiin ankkuroituva keskustelu toisten opettajien kanssa, ja lopulta jotkut koulukohtaiset linjanvedot yhteistyössä koulun johdon kanssa. Ymmärrän puhuvani nyt ehkä hieman herkästä aiheesta, eli omien arviointikäytänteiden avaaminen kollegoille ei ehkä tunnu helpolta. Saattaa hiipiä mielen ajatus, entä jos olen menetellyt jotenkin väärin ja nyt se tulee yhteisesti pohdittavaksi. Rohkaisen silti keskustelemaan, koska sillä keskustelulla ei ole kovin suurta yleisöä, jos työparin kanssa tai kahden kolmen kollegan kanssa pienessä ryhmässä näistä asioista keskustellaan. Tulkintahuojunnan seurauksista sen sijaan kärsivät helposti kymmenet oppilaat. Ja pahimmassa tapauksessa vain opettaja itse on tästä huojunnasta täysin tietämätön. On hyvä ajatella myös niin, että tämmöisiä dramaattisia virheitä tai linjattomia tulkintoja ei ehkä löydy lainkaan. Mutta pienemmissäkin asioissa voi olla hyvä varmistua, että ollaan samalla linjalla ja oppilaat tulevat yhdenmukaisesti kohdelluiksi. Satunnainen arvosanojen vaihteleminen voi aiheuttaa yllättävää huojuntaa koko oppilasjoukon arviointiin koulun tasolla, kun on monta opettajaa, jotka linjaavat asioita omalla tavallaan. Tätä arvosanojen vaihtelemista ja myös arvosanojen saastumista ja inflaatiota olen käsitellyt tarkemmin siinä arvioinnin eettisten periaatteiden videossani. Pidän tärkeänä, että koulun tasolla otetaan esimerkiksi rehtorin tai koulun johtajan, arviointituutorin, koordinaattori, mikä se missäkin on, johdolla esiin keskeisimpiä linjausperiaatteita, joita opettajakunta sitoutuisi noudattamaan. Ne linjaukset pitää tehdä aivan aidosti yhdessä, ettei käy niin, että joku koordinaattori kirjoittaa hienon arvioinnin taulun, jonka kohdalla osa opettajista kohauttaa olkapäätään ja kävelee ohi ajatellen, että ei toi oikeastaan koske muaa. Yhdessä linjattu koskee kaikkia ilman sanktioita ja määräyksiä sen yhteisen kollegasitoumuksen vuoksi.